Біля Хмельницького штабу, де внутрішньо переміщених осіб реєструють для надання допомоги від агенції ООН та в самому штабі черги невеликі, розповідає жителька Херсонської області Інна Янченко. Ну, може, чоловік 10, небагато. Координатор штабу Владислав Гербенюк каже, черг немає, бо наразі переселенців не реєструють. Коли ми відкриваємо реєстрацію, в середньому 850 сімей, не людей, в один день реєструється. Зараз всі потребують якогось фінансової підтримки. Жителька Донецької області Євгенія каже, звернулися по допомогу міжнародного донора, бо перебралися з Бахмута на Хмельниччину в село Ординці. Роботи розповідає, там нема, але поки виживають, допомагають місцеві. В селі да дуже гарні люди, добрі. Допомагають інна Янченко. Каже, радію, що зуміли виїхати з окупованого села, але в Херсонській області залишили житло і майно і зараз живуть за соціальні виплати, яких не вистачає. Живуть, каже, в пирогівці у сватів в однокімнатному помешканні. В нас живе три сім'ї. Шти десять чоловік. Поміщаємо. поміщаємося. Карну однокомітна, ну, ну вона Вони переділили її на дві, хоч вони маненькі, ну а що не на вулиці. Із села сьогодні вранці, каже, штаб приїхала з дітьми. Координатор штабу розповідає, сюди не треба їхати всім. Не потрібно їхати усією сім'єю, показувати в обличчя нам всіх членів та членки сім'ї, достатньо тільки, щоб голова сім'ї разом з оригіналами документів своєї сім'ї мав можливість приїхати сюди і поспілкуватися з нашими реєстраторами. За його словами, щоб зареєструватися, потрібен мінімальний пакет документів. Оригінал Паспорта, ідентифікаційний код дуже бажано мати довідку внутрішньо переміщеної особи, а також картку, на яку будуть приходити кошти. Причому кошти можуть приходити або на картку, або на Укрпошту. За його словами, черг наразі немає ще й тому, що всі повідомлення надходять зареєстрованим на телеграм-канал. Пенсіонерка з Донецької області Наталія каже: у неї немає смартфона, тому просить інших дзвонити їй. У мене кнопишний. Через <смір> мене. <смір> <смір> <Це в дотиці. смір> Зі слів координатора Хмельницького штабу, скільки саме людей отримали допомогу, інформації немає. В сім'ях може бути як і одна-дві людини, так і інколи терпляється, що дуже великі сім'ї, 18-20 людей. В ці дані не зберігаємо, ми передаємо їх напряму на сервери ООН, для того, щоб ніхто не мав можливість їх використати в своїх цілях. Тому не завжди можемо сказати чітку конкретну кількість і іншу статистику. За його словами, зараз у черзі тисяча сімей. Фактично, це на тиждень-півтора ще повноцінно нашої роботи. Я думаю, що з початку наступного тижня ми вже зможемо відкривати реєстрацію для нових сімей. Кошти, каже, приходять середньому за 3-4 тижні. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.